Російські війська обстріляли село Солончаки Куцурубської громади. Загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Миколаївські волонтери Червоного Хреста транспортують маломобільних людей. Подробиці у випуску. У Миколаєві дружинам та матерям військовополонених надають психологічну допомогу. У Миколаєві для дітей показали виставу пан Коцький. Російські війська вранці 13 березня обстріляли село Солончаки Куцурубської громади, загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка 45 років та його дружини 43 років. Їх дитину 7 років доставили до лікарні. Зі слів Віталія Кіма, триває з'ясування питання щодо опіки над дитиною. Внаслідок обстрілу в селі зруйновані 10 будинків та господарчі споруди. На зараз у нас біля 270 тисяч гектарів, які потребують розмінування. Не буду казати цифру, яка зараз вже розмінована, тому що воно має там, бути з відповідним сертифікатом, тому... але більше ніж 80% земель будуть використані в цьому року, в цьому році в Миколаївській області. Їм треба ще час об'єктивно, плюс є ризики військові. Тому ж то я вважаю, що бізнес буде повертатися більш інтенсивно після відкриття Миколаєва як зернового коридору. Я вірю, що це можливо найближчим часом, місяці є, не знаю. Що стосується підтримки бізнесу, ми розробляємо та відправляємо на Кабмін для погодження, для, як пропозицію, низку дій, які ми зібрали від бізнесу, що їм потрібно. Це перш за все страхування ризиків перед банками, лізингова техніка, та таке інше. Тобто ми розуміємо, що потребуємо бізнесу і працюємо в цьому напрямку. Майже 6 років чоловік Валентина не ходить. Два дні тому він з інсультом потрапив до міської лікарні. По завершенні госпіталізації жінка звернулася до оперативного штабу Червоного Христа з проханням допомогти у перевезенні чоловіка додому. Вона забрала 8 марта скорою допомоги Ми з інсультом, зілячи в речі, щось И мало давление низкое. Низко. Девочки очень держали кислородное ему числовое подсоединение. <связывается> вообще не, в машине мы не приедем, не сможем ночью. <связывается> да. У вас хорошо, что служба есть. Мне вчера подсказали девочки, что есть такая служба, которая действительно обслуживает, и проблем нет. Волонтери щоденно мають до 10 виїздів, перевезень маломобільних мобільних людей, розповідає Олександр, волонтер Червоного Хреста. Буває дуже багато і дистанція буває дуже різна. По місту і 10, і більше буває, коли як. Скрізь роздали візитки, давали наші номери, є гаряча лінія, люди дзвонять, от, телефон не замовкає. За допомогою звернулася Клавдія. Жінка з переломами руки та стегна самостійно не може дістатися з лікарні додому. О, у мене рука поломана. І зараз бідро сильно зашибло. Там були трещинки. Воно вже було поломано. Я не знала, ходила. Болить, болить, болить, болить. Всі. Вдома у мене син паралізований, лежить. Ну, у мене артрит, артроз його стелопороз. У другому ступені. У мене вже кістки почали розрушатися. Тому малейше. В оперативному штабі «Червоного Христа» до транспортування маломобільних людей задіяно 14 За волонтерів, час, розповідає Аркадій Дебаян. Такою допомогою почали займатися півроку тому. Цим питанням займається наразі аврійно-рятувальна служба «Червоного Христа України», навчені фахівці, люди, які пройшли окремі курси медицини катастроф мають відповідні сертифікати на автомобілях, які також обладнані для виконання цих завдань. Вони перевозять маломобільних із лікарень додому, з дому до лікарні. Загалом оперативні штаби, люди, які пройшли навчання, це 14 людей. Будь-хто з них змозі це зробити. Робота ця фізично нелегка. Волонтери допомагають у перевезенні маломобільних людей Миколаївщиною, між областями та навіть між країнами, розповідає Аркадій Дабагян. Нам вдалося провести дуже важку операцію по евакуації людини з чешського міста Брно до Миколаєва. Це біля 1600 кілометрів. Разом з чешськими колегами через три країни ми повернули людину додому. За півроку реалізації цієї програми волонтери перевезли понад дві тисячі людей, розповідає Аркадій Дабагян. Звернутися за допомогою можна, залишивши заявку на гарячій лінії за телефоном 0800 335 101. Я Лизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Отримати набір засобів гігієнних від волонтерів прийшла Світлана, жителька села Шевченкове. Жінка розповідає, самостійно виховує трьох дітей, тому гуманітарна допомога вкрай необхідна. Я ще ну, не знаю, які набори там. Ну Воно мені потрібно, бо двоє дітей, яким треба і купатися і митися. І все, все. Малеча теж має купатися і мати. Хоч щось. Набір від волонтерів в рамках проєкту «Save the children» отримала місцева жителька Наталія. Дали дітям, це я внукам і дочки тягнув, а мені дали брату, мені і мамі. Гуманітарну допомогу в першу чергу роздавали багатодітним сім'ям. Сім'ям, в яких є годуючі або вагітні жінки, та людям з обмеженими можливостями, розповідає волонтер Руслан. Привезли в Шевченківську громаду 200 гігієнічних наборів гігієни. Це побутова хімія, порошки, мило, рідке таке, там, різного роду набір, який складається з більше ніж 15 одиниць гі... гігієни. Ми привезли в Шевченкова 45 наборів, до цього ми вже були в Котляреве, 70 наборів туди привезли, і в на полігоні, селище полігон, там було 85 наборів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У пензлик макаємо, макнули, взяли фарбу, якою хочеться, і малюємо. Потім... Заняття розпочинають із спілкування та фізичних вправ. Далі модераторка пропонує учасницям творче завдання.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 Виставу обирали колективом. По-перше, це е, дуже музична, яскрава вистава, де багато ляльок, багато акторів. Вона е, 100% підніме настрій. І дітлахи, які скучили за казкою, вони отримують е, заряд бодрості, радості. Апетит з'їсти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 нас це налаштовує на позитив і на віддачу повному діткам і скажімо, якби там не було війна не війна, але наша робота заряджати позитивом, як би там не було. Але зараз трошки піднятий настрій і у діточок, і в нас, а в нас ще більше.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 Вистави у бібліотеці показуватимуть щосуботи. Ніна Була, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.